الان وحصريا استديو بنت الرجال اللي مواقيفه اجزال والشيلات اللي لها هبة وسيره جليله وفاء وفاء والصدق والحق قال. بنت الرجال اللي تساوي قبيله بنت الرجال اللي معجب عجيز اللي لها هبة وسرج اللي له وفاء وفاء وصدق والحق انقال بنت الرجال اللي تساوي قبيلة يا بنتي اللي فالجاني بنت النايف صايرن مطرب ابدان شيخن رقا بطيب راس الطويلة و على دربه وفاء فعل و قران و ليلة الما هي بحاجات قليلة بنت الرجال اللي مواكبك زال لدينا هيبه وصيره جليله وفاء وفاء والصدق والحق انقال بنت الرجال اللي تساوي قبيله يا بنت ليفه لقاك انك رجال كفو كفو يا اللي تجيبه الجميله ابوك شيخ الثيب والعز وفعال لا يفعل الطلات ما فيه حيلة في حيله نايف صاير انا ما اضطربت عن شيخنا رقاب الطير دراسه طويله وبتقعد على دربه وفا فعل وغوان ليله ما هي بحاجه ذي الليله بنت